Τι είναι αυτή η θεϊκή μυρωδιά Oh, αν η μαμά έφτιαξε πολύ φαγητό. Και εφόσον είναι χανούκα, είναι όλα τη γανιτά. Τη γανιτά, φαγητό! Μια μυρωδιά και ξαφνικά κολλάω. Τη λιπανίδα δυο μεγαλεί. Κανεί, καριά μου, τι κοιτάξα. Μια πουθιά στα λιπαρά. Πόσο αγαμό τα Στήσω μπροστά στα φράτα τόνατς Τους <συμίλια> το νιώτ Τι ζουν χάριτς Τις κροκέτες λαχταρό <συμίλια> Τις τιγάνι, τες πατάτες Αυγχαμάτια <συμίλια> με το πάνες Τις πιανόμουκες, κουτομουκές Και ό,τι υπάρχουν Πέτα τα λαχανικά <καλά>, <συμίλια> Θέλω <η καλά>, λιγανά <συμίλια> Δεν με νοιάζουν οι λεγγέδες Λαχταρό καθελάδια pagino i καλα ya ho chi ha caftoladi caftoladi ma